90 אחוז מהלימודים שאתם תלמדו בקריאה האקדמית, אתם תשתמשו בזה. זאת אומרת, שבקריאה האקדמית מיולדים אותך את הפרקטיקה האמיתית. יש שני מרצים שמאוד אהובים עליי. הראשון זה גידי ברזקאי ואלי פאר. בעיניי, צוות המרצים בקריאת אונו הוא אחד הטובים בארץ. הוא מכין אותך בדיוק ללימודים, למעבר מבחנים וגם לעבודה בהמשך. המרצה הגדי שלנו מר אלי פאיר. אחד המרצים שהשפיע עליי הכי הרבה במהלך לימודי החשבונות בקרי האקדמית אומו היה ללא ספק אלי פאיר, גמד אותנו להתכונן לבחינת המועצה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אומנם סיימתי לפני כל הרבה שנים את הלימודים, אבל אני עדן מרגישה שהכלים שה... שקיבלתי במהלך לימודי התור מלווים אותי ומשמשים אותי במהלך העבודה. אלי פאר, כמובן, המרצה הדומיננטי לימודי חשבונאות. המרצים הטובים בישראל מלמדים בקריאה האקדמית אונו, בהם ניתן למנות את אייל שרבי, אלי פאר, שלמה דאובר, ורבים וטובים. Yeah, מרצים טובים ביותר בישראל היום נמצאים בקריאת אונו. פרופסור ירון זליחה, אשר לבא אותנו במהלך הסימנריון והפרויקט. כמו כן גם דוקטור שרבל שער בקרי האקדמית אונו לסגל מרצים מהשורה הראשונה מרצים מעולים אני מתקופת הלימודים כח זוכר באמת מרצים שהדבו לי את הדרך להמשך אלי פער כמובן, עונן וכ... וגם כמובן דוקטור ליאור רמסלם שהוא ככה היה מרצה בתחום המימון יצאתי משם עם סט כלים מגוון שאני משתמש בו גם ביומיום גם עם אלה דברים שלא קשורים לתחום שאני עוסק בו המרצה שזכור לי לטובה מהלימודים הוא ירון זליחה נתן לי סט של כלים ששימש אותי ולמשמש עד היום <אנ> אין ספק שלומדתי עם המרצים הטובים ביותר